Sziasztok, hello, hello, hello. Na, itt egy olyan videóban, és itt vagyunk egy... Uh, látjátok, itt vagyunk mindenkivel, meg... Hát... Első videó... Ne kezdjük, Hát most... Mit tudnánk mondani egyből? Egyelünk... Fájt! Akadozik... I. I. Hello. Tovább nyom mindenki. I. Hello. Jó napot. Csak. Ezt nem el. Mindenki tovább nyom. Figyelj. Vagy jöjjön ide, mert most ez a skernem van, figyelj. I. Jó parketta volt na e maga, -te na salas ah, salas o europeu si, mosto... <tudo> <tudo> Eu uh, que ganhou Siamizu chapmi melhor Mirtinas é muito tá tudo bem tá muito bem o Romanto é caso um caso um Siam I... e a outra a Na jó, van akkor, sok sikeres, és legyél. Neked is, neked is, szia! Már tenni. Így kell beszél. Híke. <klassz> kö... Jó. Y hello. Jó van! Hálász. Így, hello! Hálász. Nem! Akkor Laci. <gül> jó van. Jó van. Ez itt csak izé volt, ez... Várj akkor másikba. Éj, jó... Jó napot kivá... Na már. Laci, te vagy az? Haló? Laci? Mi a negyzet? Semmi. Laci vagy? Mi? Laci vagy? Nem! Aaron Jó let Anna Jó, most nem széljük át, jó Így dobítja, nem, én szavazok. Ó, si, ó, stopp. ciao. Ciao, ciao. Ciao, tehát, ismert és hozéltél? -e? Persze. Na, az, az a jó. Nem az a már tudott-e? Tudott-e? Na, jó van. Erős vagy? Amúgy. Köszönöm. Erős vagy? Én? Szoktál gyúrni? Hát nézd maga szobám. Iiiiii, hát a... Hát, hát nagyon kemény lehetsz amúgy, hogy van ilyen súzó, de azért, az a jó. Gyer el aztán majd edzünk. Na, az. Na, az a nem mindegy. mindenkit összevelünk. Mindenkit össze. Ennyi. Na, amúgy, amúgy, te hol laksz? Én egy karácsony Na, én izé, én dinnyésen lakok, de... Majd elmegyek el jobb, Hozzá uh -huh. Na jó, hanem én... éves vagy? Én 12. Én 13, most múltam. Aha. Uh -huh. Na jó, van akkor. Na jó, van akkor megyek tovább, mert nekem még dolgom van. Na, szia! Ja, megyek csehözni, cseh. Cseh, cseh. Na, várj. Ó, szevasz! Szevasz! Íí! Burómas plak, Azt a! Figyeld! Vagy nem is hallani. Hmm. Ez az! Azaz! Ropja a csira! Nem utogassá! Énekel a szöveget! Azaz! Nyomöj neki! Nyomd a beatet! Csövess! Az azt keverjed! Ó, <gül> én elfáradtam, jó? Ha nem bánod, én tovább megyek. Éh. Hallod? Evan. Csákél! Náló! Háló! Nem már. Ma. Számoljunk! Matematikázol. Aha. Íí, sok lecke van. Rengeteg. Nézd meg! Aszta. So. Itt szemben még egy órája. Áá, ah, Gyerekek, Én is így nézek ki. Hú... Eztem, veled. Na jól van. Na jól van. Éh, saszt... Nem már. Hallod? Tengeri cigály, mondtam, hogy tanuljál. Én tanulok, ember. Na nézd meg. Szemtelen. Na, álló, sza... Come on. Ó, oh, come here, get... É, szavasz. Álló van. Álló van. Srácok, majd ha befagyasz az egész, akkor... Még egy utolsók nézzük salvas, uma, e estou a mim, salvas, é a gente é mi minden? Hát most feljéptem chat alternatívra, az jó van. Beszélgetek. Az TV. Jó, akkor OMEN TV. Hát Jó, hát ki tudja már. Mm. Érted? Már, már, ez már semmi, ez már semmi is. Né? Viszlát! Ne ki! Azt a, Azt! és nem a... Szabasz. Hagyjatük szab... már! Ne jól van ennyi volt az a videó. Nem, nem. nem találtunk semmit. Ne van.